Danas vam za vas eno prav posebno idejo in sicer kako gresta lahko na ravo s čim odpadki in imate tam kar piknik. Pa si poglejmo. Za piknik v vročih poletnih dneh izberemo tako senčno lokacijo, kjer se lahko skrijemo pod senco dreves. Peknik brez odpadkov pomeni, da prinesemo čima stvari, ki bojo na to v smeti in poskrbimo, da bomo čim bolj prijazni do okolja. Torej, prinesemo svoje kozarce, prinesemo krožnike, prinesemo deske in prinesemo seveda živila, ki jih lahko kupimo v svojo embalažo oziroma v trajnostno embalažo. Na travniku imam jaz najraj take jedi, ki jih ni treba pripravljati doma. Seveda jih lahko pripravljamo, ampak še lažje pa je, če samo kakšno zelenjavo ali sadje narežemo. Tukaj pa sledi nekaj idej, kaj lahko pripravite za piknik v naravi. Piknik brez odpadkov se lahko znajdemo na različne načine. Lahko kupujemo živila v svoje vrečke ali posodice. To so recimo oreščki, zelenjava ali sadje. Lahko kupimo kar celo ljubinico in jo potem takole na dekici na pikniku narežemo. Drugač pa jaz dajem prednost izdelkom, ki so pakirani v papir ali v steklo. Torej recimo kakšna pašteta zelo prav pride kaši namazi in to pašteto lahko seveda namažete na kruh, ki ga tudi kupite v svojo vrečko ali pa recimo pomočite narezane korenčke v pašteto ali nek drug namaz ali ga pa krtko lepo ima. Ko zajčki. Na piknik lahko prinesete tudi kumara in tale kumara se nam že smaji, ker je zelo, zelo dobra za na piknik, če jo narežete ali pa kar takole odgriznete. Ne odpadok ampak je organski odpadok, ki razpade v naravi, tako da lahko damo to v htšnog gromov, ne? Jaz tako le, le pomočam v kakšno namaz, lahko tudi šteto. Kaj imate pa vi najraje na pikniku? Dajte napisati spodaj ga od svojih predlogov. je da najdete eno tako lušno lokacijo, kjer se lahko uležete na travo, da imate kakšno senco, da pa pa uživate, si narežete, pa v miru kaj pojeste, pa če so kakšna igrala fajn za otroke in tudi zato, da se pač malo poigrajo še na okolj. Na piknik se odpravimo s kolesom ali pa peš, ker tako bomo za okolje še več naredili. Kako greste pa vi najraj na piknik, peš ali s kolesom? Dejte napisati spodaj, ker me zanima. Po pikniku ostanejo prevečkrat ostanki hrane, zato dajmo poskrbeti, da to porabimo, ker hrana ni za tja en dan. Lahko pri naslednjem obroku oziroma naslednji dan, recimo sadje ali pa zelenjavo, uporabimo pri naslednjih obrokih. Sadje lahko uporabimo v sadni solati, zelenjavo kot je recimo korenje ali kumare, če to narezano uporabimo čim v kašni juhi, rižoti ali čem podobnem, zato da se ne bo posušilo oziroma osušilo in ne bo za kompost. Tako da poskrbeti tudi po pikniku, da bo čim manj Upadkov. Naš Na se se zaključil, tako da zdaj gremo pa s kolisom dalje. Če lada na glavo, ker za varnost je treba poskrbeti. Evo, kolico se napokiramo v prikolco, zato da je lažji vse pri tovor. Čas je bilo bolj za otroke, zdaj imamo pa za tovor. Mi smo se odločili, da bomo piknik v naravi izvedeli ob koseškem bajarju, ker tukaj na OPST-ju je ogromno enih kotičkov v senci, kjer lahko izvedete vaš družinski ali prijateljski piknik, pogrnete dekco in uživate. Tukaj greste lahko tudi v kol, mal na izleta v bajarju oziroma še naprej po poti in uživate. Kaj pa vi, katero lokacijo po Sloveniji priporočate, da tak družinski piknik v naravi, kjer lahko naredite tudi nek izlet? dajte napisati spodaj. Želim vam čim več piknikov, brez odpadkov oziroma s čiman odpadki in se gledamo naslednjič. Čau, čau.